Šitvy na nebe, odzvednúť do domu, bohužiaľ, bohužiaľ, bohužiaľ, bohužiaľ, bohužiaľ, do bohužiaľ, bohužiaľ, bohužiaľ, bohužiaľ, domu bohužiaľ, Sme s tebe, novolc